Друзі, всім привіт, з вами Сергій Поліщук. І сьогодні хочу вам невеличкий лайфхак дати, поділитися своїм досвідом з приводу того, як можна стабілізувати картинку. Знов таки, згадуючи те, що я зараз, те, що я зараз монтую історію про каваля Карпатського Івана Тафійчука, я стикнувся з тим, що знімаючи крупни, крупними планами, я в попередньому своєму ролику розповідав, як знімати макро і крупними планами, я стикнувся з тим, що коли ти наводиш камеру, ну, тобто робиш максимально такий макроплан, я зараз запущу, хай, воно, хай ці макроплани крупні йдуть, і ви побачите, наскільки, наскільки непросто знімати крупними планами. Зараз звук приберу. Значить, коли ви дуже сильно укрупняєтесь, крупно знімаєте і макроплан тримаєте, от як я зараз, да? то, тоді, то тоді дуже важко утримати статичну, стабільну картинку. Я вже говорив про те, що треба сфокусуватися, треба виставити план. А особливо, коли об'єкт дуже сильно рухається, то бачите, скільки відбувається от таких от, е, рухів камерою, де треба, ну, ти хочеш спіймати гарний, такий смачний, Якісний кадр. І ну, в рідких випадках мені це вдавалося, але ну, процент відсоток браку був дуже високий. Дуже високий відсоток браку. І тому для того, щоб потім на монтажі якось зменшити цей відсоток браку і, ви, і більше все ж таки використати оці крупні плани, я деякі кадри свої, от, крупно зняті, я потім стабілізував уже на монтажі. Тобто, якщо я під час зйомки десь камера там повелась, дірнулася, е тряслась, я потім спробував це під час монтажу, е все ж таки, хоч якось прибрати оці, оцю тряску, це діргання. Я думаю, що ви теж стикалися з такими проблемами, коли е Ваша зйомка, камера трясеться, діргається, да? і багато кадрів, які, які є такими трясущимися, нестабільними, і виглядають, в принципі, як брак. Я, до речі, ну, до цього ставлюся, ну, принаймні, свої зйомці ставлюся до цього критично, і намагаюся все ж таки оці технічні наїзди, від'їзди, коли я роблю, все ж таки потім ухопити і отримати більш-менш якісну статичну і стабільну, як зйомку і кадр. Але ж, не завжди вдається, як я сказав, особливо в цьому випадку, ви бачите, як от у мене камера тут гуляє, і все ж таки, коли ви нарешті побачите ну, цей ролик, який у мене вийде, все ж таки ви побачите, що десь я набрав статичних і стабільних кадрів. Да, з іншого боку, є підтримка, коли камера друга знімає на штативі, ну не на штативі, а вона знімала там більш загальним планом і більш статично, але от крупні плани статично зняти дуже важко. Так от, я вам хочу показати, як можна стабілізувати деякі кадри, ну скажімо, спробувати, ви обов'язково це можете зробити. Не скажу, що прямо так все ідеально виходить, але якщо, якщо спробувати, то можна потім порівняти і подивитися на результат, який у вас вийде. І спробувати це можна в програмі до прем'єр, в якій ви, ну, якщо ви будете, якщо ви монтуєте в цій програмі. Зараз я вам покажу, як, як це робиться. Перед цим Підпишіться на мій YouTube канал, якщо ви цього не зробили. В описі до цього відео є посилання на мій Patreon. Можете також мене підтримати. Поставте лайк до цього відео, якщо вам сподобається цей урок. Ну і можете придбати мої курси онлайн з відеозйомки або відеомонтажу. І так, дивіться. Я тут продивився кілька планів. Ну, Наприклад, дивіться, от бачимо план, де наш герой. Розповідає, камера, бачите, вона от такий коротенький план. До речі, ще одна порада, не робіть, е не робіть на, дуже таких, на дуже довгих планах. Тому що, по-перше, це займає дуже багато часу, коли програма намагається стабілізувати довгі плани. Намагайтеся все ж таки ну, робити це на коротких, на коротких проміжках плану. І е зараз я покажу вам... Е Кілька варіантів, як це можна зробити. І так, дивіться, ми знаходимо вкладочку «Effects» на, в лівому нижньому віконці. Так? І тут, щоб довго не ходити по, по цим папкам і не шукати цей ефект, я знаю, як він називається. Він називається «Warp Stabilizer». Ось я набираю в графі пошуку слово «Warp». І одразу беру і бачу, що ось у мене є якби, пропозиція. І от мій фільтр, мій якби, ефект, Warp Stabilizer, можу сказати, що він лежить в папочці Distort. Якщо ви будете шукати, то це Video Effects, папка Distort і папка Warp Stabilizer. Ось ви його знаходите. Далі ви робите наступний крок. Далі ваша задача. Зараз я його тут приб'ю. Значить, далі ваша задача полягає в наступному. Взяти цей ефект. Можна курсор поставити на нього. Відкри... Виділити. Да? Відкрити вкладочку «Effect Controls». І от дивіться, берете цей Warp Stabilizer, зажимаєте його мишкою і затягуєте. Ось кулачок з плюсиком, затягуєте в цей в цей план, який ви хочете стабілізувати. Як тільки ви це кинули, ви бачите, якщо курсор у вас на ньому стоїть, ви бачите, тут йде Analyzing in background, а ось тут, во вкладці Effect Controls, ми бачимо, йде процес. Ось наш фільтр з'явився, Vibe Stabilizer і Warp Stabilizer і ось у нас йде інформація, скільки 62-65% скільки е часу е періодично воно показує 7-6 секунд, 6 секунд і у нас якби, відбувається якби, цей процес. Е, поки цей процес триває, я вам розкажу, які... далі потім у нас йде сама стабілізація. І ви бачите, трошки укрупнився цей план, тобто крупніше він став. І ми можемо побачити, які у нас тут є е, варіанти. Ну, По-перше, давайте подивимось на наш результат. Значить, е, ось, дивіться. Е, трошки наша картинка стала більш плавнішою. І це можна порівняти, ну, якщо зайти в е, ісходник то тобто, есть от дивіться, ось таким у нас був ісходник бачите у мене тут камера ну от якби вона отак от трошки дергалася ще раз давайте подивимось значить от мій ісходник зараз включу звук все ж таки Бачите, ну, перед цим наїздом камера от у мене, от у мене дуже якби, ну, тряслась. Відверто кажучи, є така тряска, яка мені не дуже подобається. От, трошки вона жива. Тепер дивіться, який результат ми отримали. Ви бачите, да, що камера в даному випадку рухається більш плавно, більш повільно. І це ми досягли за рахунок оцього фільтру War Stabilizer. І тепер відкриваю вкладку Effect Controls. І тут, подивіться, тут є варіанти. Ну, по-перше, ми дивимось на пункт Result. Результат. Тут є, якщо відкрити цю вкладочку, тут є два варіанти – Smooth Motion і No Motion. Smooth Motion – це те, що ми з вами отримали. Це коли камера плавно рухається. з різких таких рухів вона перетворюється на плавний рух. Другий варіант є No Motion. No Motion – це варіант, коли, камера, коли ми хочемо начебто отримати камеру на штативі, коли вона не рухається. Але цей варіант не завжди підходить. Тому що якщо у вас при цьому камера, при зйомці камера сильно тряслась, то варіант No Motion, давайте спробуємо, він може дати... Е Викривлення, які ну, дуже сильно будуть помітними. Ну, зараз я вибрав результат на no умовшену, тобто статичну, стабільну камеру на штативі. Давайте подивимось. Частірно. Частірно. Дивіться, бачите, що відбувається? Відбувається рух самого фону. Да? І це видно, що воно Оце якось ну, дуже погано. Тобто наш герой фактично стоїть на місці, а сам фон рухається і видно, що це ну, якась відбувається, щось не те. Тому ми вибираємо як результ в даному випадку Smooth Motion. Хоча я вам пізніше покажу ще один е, приклад, де ми можемо використати цей е, No Motion. Smooth Motion, так, плавний рух. Далі, ми маємо враховувати те, що м, у нас при цьому відбувається невеличкий кроп, тобто картинка збільшується. І ви бачите, що якщо я зараз приберу цей варп стабілайзер ось ви бачите і я його включу коли я картинка в була трошки меншою коли застосувався цей фільтр у нас відбувся кроп тобто за рахунок того що картинка вирівнювалася відбувся кроп і картинка трошки крупніше стала і ми ось тут можемо подивитись автоскі Склав 106,9, тобто приблизно 107%. Це означає, ну, що картинка е трошки крупніше стала на 7%. 7% це, в принципі, ну, якби припустимо. Я вважаю, що коли ви знімаєте там Full HD, е все, що до там, 100, 120% і до 120% картинка – це, якби, втрата якісті не відбувається. Коли вже у вас йде там 130-150%, тоді у нас пікселі поповзуть, і тоді втратиться якість. Тому ці 106% вони, в принципі, не, не впливають. Е і дивіться, і тут є ще метод, е метод, яким ви стабілізуєте картинку. Якщо натиснути на цю галочку, тут є там Position, е Position Scale Rotation, е Перспектив і вот Subscribe Warp. Ну, автомат, автоматом воно вибирає Subspace Warp, і я, якби, раджу теж залишатися саме на цьому, тому що це найбільш такий, ну, якби комфортний і по картинці дуже такий приємний і цікавий е, стабілізатор. І наша картинка, от вона виглядає більш отак от плавною. Зараз я хочу вам показати інші, скажімо, варіанти. Ну, дивіться, да? багато, як я казав, багато було цих крупних отаких планів, де хотілося картинку відстабілізувати. І от якраз мені захотілося показати, от дивіться, бачите, у мене ну, камера трошки все ж таки рухається. І от, наприклад, в цьому випадку я якраз зараз і застосую оцей варіант, коли у нас йде No Motion, тобто камера якби, без руху наш тилі. Запам'ятайте зараз наш ісход, ну якби як воно ізначально було. Да, от бачите, там картинка трошки подіргюється, заганяє сюди Warp Stabilizer. Так, за замовченням він, він обирає там, Smooth Motion, а це, до речі, відсотки, це Smooth ну, тобто, це ступінь його, як би, оцього зглажування, Тут можна, можна пробувати комбінувати, коли там 50% за замовчуванням, можна пробувати 10%, якщо у вас там сильно була трясущася картинка, або е, брати більше там 80-90%, ну, але завжди це дуже суб'єктивно і треба дивитися. Так? Як правило, 50% воно вам точно покаже, покаже, можна чи застосовувати цей взагалі фільтр, стабілайзер для цієї картинки, чи не можна. Якщо ви бачите, що після, після застосування картинка стала ще гіршою, а це через те, що у вас або ви панорами робили, або дуже сильно тряслась картинка, то тоді краще його взагалі не застосовувати. І так. Дивіться, давайте подивимося спочатку, як у нас smooth motion з картинка стала. От ви бачите, у нас просто стало більш, більш плавним таким рухом. І це, в принципі, більш така жива. Я б, я б, якби, і залишив ось саме таким чином. Дивіться, бачите, у нас плавний рух. Але заради експеримента і прикладу хочу вам показати. Якщо я оберу метод no motion, да, зараз стабілізація, зараз буде кроп, Дивимось, кроп у нас автоскейл 106,7, ну, тобто 107 відсотків. І от тепер зверніть увагу, якщо я зараз натисну play, ви побачите відчуття таке, що ця картинка знімалася на штативі. Ми бачимо абсолютно статичну картинку, тобто result no motion має бути саме таким. Давайте запустимо play і подивимось. О, бачите? Якщо порівняти з ісходником, ось наш ісходник, ну, тобто, ось, що у нас було в лівому екрані. Так? Да. А ось, який результат ми з вами отримали. Тобто, ви бачите, що картинка, кадр не рухається абсолютно. І от це може бути таким для вас прикладом. Ну, давайте ще один варіант подивимось. От, наприклад, да, такий крупний я знімав, камера у мене дергалася, і давайте спробуємо сюди загнати і подивитися, що ми маємо. Тобто я зараз, я за те, що треба всюди перевіряти, як це працює. Ще раз дивимося, ось наші відсотки пішли, показують, скільки... А, ось прораховуються кадри, скільки там часу на це потрібно, скільки відсотків і далі ми бачимо Smooth Motion, тут Subspace Warp і цей ну ось тут ще є цей бордер, тобто ободочок, тут теж є способи. Я завжди обираю цей стабілайз, кроп і автоскейл. Тобто це самий такий надік. Тобто воно стабілізує, кропає кадр, тобто трошки укрупняє. І автоскейл, стаб... ну, тобто збільшує його. Обрізає і збільшує. Так, дивимось. 30 секунд. Ну, зараз, можливо, буде швидше. 66%. Зараз почекаємо. І теж подивимось, які у нас, як у нас картинка зміниться. Тобто ви бачили, да, що у нас була значить, тряска... Суттєва. А чому ще раз суттєва? Тому що е, я стою на далекій відстані, е, дуже великий фотоапарат зум роблю і коли будь-який, ну, тобто мінімальний рух, коли на максимальному зумі, коли я далі... Ось автоскейл зараз, скейл, да, троп, крупніше бачимо. 110%, але це припустимо. Чим більше, скажімо, тряска, тим більше у нас, якби, відсоток скейла буде, тобто збільшення картинки. Так от, я стояв на дальній відстані, на великому наїзді хочеться взяти крупний план і дуже важко утримати камеру. Тому що будь-який мінімальний рух дає шалені, шалені е, стрибки. Давайте подивимося, що у нас дал Smooth Motion. О. Ну, зовсім інший варіант. Тобто, бачите, в принципі, така дуже жива картинка. От. Тобто вона така дихаюча, плаваюча, дуже така комфортна картинка. Я вважаю, що це ну, абсолютно гарний результат, який можна в принципі залишити. Далі ще роздивимось на як це було без фільтра. Він там вже перегорає, там іскри таке, як Бачите, ну якби таке не. Не дуже таке комфортне дергання. Ну і давайте спробуємо з вами подивитись, який буде результат, якщо ми зробимо на no motion. Тут воно зараз швидко це зробить. Так. Чи буде тут викривлення самої картинки? Ну от бачите, тут на початку ще нічого. От початок у нас, бачите, от, хоча дивимось. О, а от бачите, отут авто, автоскейл 140, 141%. Це вже занадто. І я вважаю, що коли у нас отакий автоскейл 140%, то краще відмовитись від цього, тому що він дуже сильно укрупнив, а це на виході дасть нам е, дуже, ну якби, по картинці багато різних таких пікселів. Ну і, в принципі, не дуже мені подобається, особливо в кінці ідуть такі викривлення, і видно, що картинка там по якості е ну, не дуже гарна. А от Smooth Motion просто ідеально. Дивіться, давайте ще раз насолодимось цим моментом і будемо закінчувати нашу... О, дивіться, мені цей варіант просто ідеально подобається. Ще раз вам покажу... Абсолютно, знаєте, абсолютно такий природній, комфортний рух, який можна і залишати. Отже, друзі, робимо висновок. Якщо ви знімали крупно, якщо взагалі ваша картинка тряслась, да, навіть якщо це були не такі вже і крупні плани, а це можуть бути там і, і, там і середні плани, і загальні плани. Навіть якщо ви загальний план знімали і у вас картинка тряслась, пробуйте Warp Stabilizer в папочці Distort в папці Video Effect, застосовуйте його і дивіться. Smooth Motion – плавний рух, No Motion – картинка типу, на штативі, без руху. Якщо сильне викривлення, значить, відмовляйтеся або від стабілізації, або від самого кадру. Ну от, якби, сподіваюся, що вам сподобалось, сподіваюся, що вам було корисно і ви теж зможете це використати. Можете мені написати в коментарях, як ви це використовували чи не використовували і який результат у вас вийшов. Можете надсилати ваше відео, мені буде цікаво його роздивитися і дати свій зворотній відгук. Також не забуваємо ставити лайк до цього відео, підписуватись на мій Ютуб-канал, підтримати мене на Патреоні, в описі є посилання. А також можна придбати мої онлайн-курси з відеозйомки чи відеомонтажу. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук. І до нових зустрічей на моєму YouTube каналі Всім пока! Ця частина, ця частина, і ця на я вот тебе скажу. Давай. Ты